Da jeg er jeg så heldig at jeg fått med meg en av kompisene mine, Henrik Herrebrøden. Vi har spilt volleyball sammen i mange år. Velkommen Henrik. Tusen takk for det. Men i dag så skal ikke vi snakke om volleyball, vi skal snakke om tester og tilbakemelding. Mm. Hvordan ble du interessert i dette med tester og tilbakemeldinger? Det er rett og slett fordi jeg studerte i Kanada, og da ble jeg møtt med et helt annerledes system. Det var helt andre boller enn det jeg var van til her hjemme i Norge, hvor vi gjerne da får en pensumliste og blir overlatt oss selv, og så er det på en måte bare å stikke til syden, og så er det å ta skippertak mot slutten, og så prøve å gjøre det beste vi kan på examen. Og det var helt, helt andre boller i Kanada. Der var det nemlig sånn at fra første stund så ble vi satt i gang med arbeid, og tester var en kjempestor del av det. Jeg husker alle de prøvene vi fick fra typ uke 1 eller 2, Rett i gang med prøver. De brukte mye tid på tilbakemeldinger, og jeg begynte å telle opp antal eksamener, og det ble et så høyt tall at jeg begynte å reflektere over hvorfor gjør det sånn her og så annerledes hjemme i Norge. Og enten så må jo vi her i Norge ha en veldig god grunn til å gjøre ting på, på vår måte med å kun kanske bruke en examen, som det gjerne gjøres, Ellers så er det jo noe som er bra med kanske det å bruke flere tester, for jeg merker i hvert fall veldig at jeg lærte mye av de testene. Ikke bare fordi det fikk meg til å jobbe med stoffet, men fordi jeg faktisk husket ting fra testen og merket at den læringen satt bra, og jeg kunne til og med overføre den til diskusjoner jeg hadde og til andre måter å tenke fag på. Så der merket jeg at det kunne ligge noe, og det fikk meg til å utforske det gjennom forskning, altså det å lese andres forskning, og lage en sånn review-artikkel der jeg sammenfatter noe av forskningen. Men hvis dette här med tester Henrik, er så positivt for læring, hvorfor i all verden bruker ikke studentene dette mer da på eget alternativ? Jeg tror det henger litt sammen med at vi mennesker er litt late. Vi er glad i at det er lett. Vi foretrekker det som på fagspråket kalles for kognitiv letthet, det vil si det som ikke krever så mye mental insats. Hvis vi tar prokrastinering som et eksempel da, som kanskje flere enn meg har opplevd, så er det veldig fort gjort å begynne å støvsuge leiligheten tre ganger i stedet for å lese et eksamen. Og det er kanske litt fordi at det å støvsuge er en oppgave som er litt mer lett for hodene våre. Det krever mindre mental insats. Det som har vist seg i studier er at studenter foretrekker repetert lesing, det vil si å lese flere ganger, lese stoffer en, to, tre ganger, snarere enn å lese en gang, kanskje legge bort stoffer, reflektere, tenke, prøve å huske, så tror jag det er mer fristende å gjøre det som er beviselig enklere prosessering, nemlig det å lese igen og igjen, og det gir også en sånn illusion av kompetens kalles det gjerne. Det at man leser pensum eller en artikkel, eller hva det måtte være, og så begynner man kanske på andre gang man leser det å kjenne igjen konsepter. Stoffet virker jo selvfølgelig mer og mer for hver gang du leser det. Og den gjenkjennelsen, det får deg til å føle deg litt god. Du føler deg kompetent fordi hm, det her har jeg vært borti før, dette stoffet føles kjent. Men selvfølgelig når testen kommer, eller vi bare ska bruke kunnskapen uten boka til stede, så merker man fort at ok, det här var kanskje ikke så lett, læringen sitter kanskje ikke så godt. Så mental insats det å legge ned en jobb, det, det gjelder jo livet generelt, det er det som fungerer best, og det er det som fungerer bäst i studier også. Studenter tyr ofte til repetert lesing, eller det å tilegne seg informasjon på en måte som er litt passiv, eller man bruker mindre innsats da, fordi det er det som er lett. Hvis jeg nå ska være en flink lærer, Henrik, og ta i bruk suksesskriteriene i forhold til bruk av digitale tester og tilbakemeldinger i min undervisning, hvilke knagger kan du gi mig som førstereiselærer da, i dette løpet? vad skal jeg tenke på når jeg gjør dette? med mine egne studenter når jeg utvikler undervisningen? Kjempegodt spørsmål, veldig godt spørsmål, blant annet fordi jeg tror mange studenter forbinder tester med kontroll. Man forbinder det gjerne med eksamen og en lærer som skal sjekke at man har lært. Så, så kanskje det å bli testet kan oppleves litt kontrollerende på grunn av den kulturen vi har for testing her i Norge, det vet jeg ikke, men jeg tror kanskje en slags motivasjon, eller det å prøve å motivere studentene i starten ved å få fram at det her er noe vi gjør fordi det er positivt for din læring. Dette gjør vi for dig. Dette er noe vi kan bruke som et læringsvirkemiddel, kanske det å få fram det. Og, og videre forsøke å få de til å bruke denne mentale innsatsen. Mental innsats og refleksjon er jo nøkkelord for god læring. Og gjerne det vi kaller for dyp prosessering, at vi prøver å tenke litt dypere bak selve ordene. Hva er det ting betyr her? Hvordan henger ting sammen? Ting vi forbinder med dyp læring. Spørsmålet blir jo hvordan kan vi få til det i testing? Og der finnes det noen virkemidler. Det er blant annet studier som tilsier at uh, teste hvor du må produsere et svar er ofte gunstig, der du må tenke, du må reflektere, snarere enn å bare kjenne igjen. Vi er vel alle glad i sånne lette multiple choice tester, der det kommer sånne alternativer hvor de fleste er helt hårreisende gale, og så er det et som er riktig, og så kjenner vi igjen det som er riktig ganske lett. Og igjen føles det lett, og det liker vi, og vi føler oss gode fordi vi klarer alle spørsmålene på testen. Det er kanskje ikke det beste hvis vi ønsker å oppnå en dyp læring, så till læreren som har lyst til lage gode tester, så vil det kanskje handle om å heller se på hvordan kan testen min kan skape en dyp prosessering og en refleksjon. Det kan du gjøre på flere måter. Hvis du skal bruke multiple choice, så kan det være gunstig å gjøre den litt utfordrende rent mentalt, ved for eksempel å ha litt vanskeligere alternativer, bruke noen caser der kanskje flere av svarene er riktige hvor studenten må velge mer enn én ting, der det blir vanskeligere å gjenkjenne et rett svar. Ellers er det ikke til å komme unna et uh, der studenten må bruke fri hukommelse, som det heter. Det vil si man får bare et spørsmål, og så må man produsere svaret selv. Det har visa seg å ha god støtte i forskning. Så hvis du kan få studenten til å bruke mental insats så er det en stor fordel. Men før det kommer, så tror jeg det er lurt å ha med litt motivasjon, så det å få fram at dette er ett læringsverktøy, det tror jeg vil være viktig.